السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شلونكم شباب اخباركم وياكم وليد وفيديو جديد اليوم يا شباب جلسه تداول في الخيارات الثنائيه على طريقه التحليل السايكولوجي وايضا في استخدام اداه الفيبوناتشي واستخدام موفينج افريج 21 اي ام اوكي الان يا شباب السعر اخترق الموفينج جيد وانا لدي ترند هابط جيد لدي ترند هابط من هذه المنطقه وهنا عمل كما هنا ولن ستكون صفقة هبوط من هذه المنطقة قوية جدا أوكي فذهب بجاب قوي جدا لقد استعجلت في دخول الصفقة لكن لا مشكلة هنا ستكون صفقة بيع قوية جداً. السبب في انها تكون صفقه بيع قويه، لاحظوا عندما لمس الليفل دخل البائعون بقوه، هنا عندما لمس الليفل دخل البائعون بقوه، هنا عندما لمس الليفل ايضا سيدخل البائعون بقوه كبيره، لكن هنا حدث جاب. بعد هذه الشمعه ستكون شمعه خضراء. السبب وانو انظر عندما دخلوا هنا بشمعة قوية دخلوا خض... دخلوا الباييرز وعندما دخلوا بشمعة قوية ايضا دخل الباييرز وعندما دخلوا بشمعة قوية ايضا دخل الباييرز اوكي اوكي ذيل طويل جدا اعتقد انه سيملا القاب الذي حدث ستهبط هذه الشمعة ستهبط جيد ستهبط جيد اوكي صفقه تهبط السبب في اخذنا لصفقة بود آه كما لاحظتم في الصفقة التي قبلها آه الماركت الماركت صعد الى هنا اغلق هذا الجاب الذي حدث ونزل نحن استعدنا في دخول الصفقة لا مشكلة لكن ربحت معنا الصفقة. هنا اخذنا صفقة هبوط السبب وجود نيو لا قوي جدا ووجود ذيل من قبل المشترين وايضا سيدخلون من هذه المنطقة لان هذه المنطقة لو اخذنا ترند هي منطقة اقرب الى السيلرز اذا سيدخلون السيلرز من هذه المنطقة. هذه الشمعة ستهبط الى الاسفل. كما قلت لكم ستهبط الى الاسفل. اوكي. وصلت الان الى هذا الليفل. لم تصل اذا هذه الشمعة ستهبط ايضا لو ننتظرها قليلا تصعد. تصعد قليلا الى هنا ثم نأخذ صفقة هبوط. اوكي ستهبط هذه الشمعة. هنا الليفل. اوكي. هنا ليفل جيد لكنها ستهبط بسبب وجود ترند هابط وهنا الليفل القادم في هذه المنطقه اوكي الليفل في هذه المنطقه جيد دعونا ننتظر هذه الشمعة اوكي عملت نمسك بسيط اوكي اوكي الضغط المنطقة الضغط على جيد على سيدخلون على من هنا جيد اوكي دخول متأخر جدا المنصة المنصة دخلتني دخول متأخر. كان يجب أن تفتح هنا ونأخذ صفقة من هنا لكن أنا فتحت من هنا أخذت صفقة لكنها صعدت لا مشكلة من هنا سيدخلون البايرس. لو خسرت هذه الصفقة فإنها بسبب المنصة أنا دخلت من هنا لأنها سوف تصعد جيد. السبب يا شباب هو من هنا عندما لما السائل دخلوا بمومنتوم وهنا دخلوا بمومنتوم وهنا لو لو تتذكرون الريجكشن الذي حصلت هما هبط وادى ترجكشن بسيط جدا دخلوا من هنا المشترين جيد هذا الصفقه الثالثه على التوالي اوكي سننتظر وساشرح لكم بعد هذه الصفقه الموفينج افريج الذي انا استخدمه اوكي كما ترى نجحت الصفقه الثالثه اذا ما هو الموفنج افريج الذي استخدمه انا الانترنت كثير بطيء جدا شباب آه الموفنج افريج يا شباب هو بكل بساطه بكل بساطه استخدمه في حالات متع معينه وهو انظروا في هذه المنطقه في هذه المنطقه انظروا السعر هبط السعر هبط جيد هنا وصل الى هذه المنطقه هل لاحظتم انه هنا اخترق الليفل اخترق الموفينج اخترق الموفينج اوكي لاحظوا عندما رجع ولمس المنطقه لم يهب. عندما يلمس المنطقه اخذ صفقه شراء كما في الدعوم والمقاومات على فريم ال30 وال دقيقه التي شرحتها لكم او كما في الفيبوناتشي انظر اخترق المنطقه نزل عليها اخذ صفقة صعود هنا اخترق اخترق وصل أخذ الصفقة هبوط هذه بكل بساطة أنا لدي ليفل جيد لدي ليفل بهذه الطريقة أتى السعر إلى هنا اخترق الليفل هبط ولمس السعر أخذ الصفقة الصعود بهذه الشمعة ستغلق فوقه أتى من فوق واخترق ولمس الليفل أخذ الصفقة هبوط ستنجح معك الصفقة إن شاء الله أوكي هذا هي الموفينج بوسط جيد دعونا نكمل اوكي هذه شمعة استمرارية الان هنا ليفل وهنا اغلقت بهذا المستوى لنرى اليو اس دي يورا يو اس دي طبعا يا شباب هذا سوق الاو تي سي الانترنت لدي جدا ضعيف دعوني اريكم الشبكه كم لدي اوكي ضعيف جدا انظروا بعيد الراوتر عني لكن لا مشكله اوكي كما تلاحظون هنا لمسها الليفل مره اخرى ننتظر شمعة التاكيد ننتظر شمعة التاكيد يا اخوان لكن الانترنت لا يسعفني ابدا إذن لا توجد شمعة التأكيد جيد سننتظر على فريم الدقيقة ونرى على فريم الثلاثون ثانية اذا دخلوا الفيروس من هذه المنطقة جيد جي جي جي. سيدخل البائعون من هنا سيدخل البائعون انتظروا ما يصعدون قليلا أوكي. السبب أنني دخلت مع البائعون السبب أنني دخلت مع البائعون كما حدث في هذه الشمعة ديل طويل جدا يصعد قليلا المشترون ثم يدخل البايعون بسبب ان هناك قوه شراء قوه بيعيه جدا قويه لكن من هذا الليفل دخل المشترون ووصلوا الى هذا الليفل وهذا الليفل اساسا هو دخل منه المشترون اذا هنا ذيل قوي جدا سيدخل منه ان شاء الله البايعون جيد كما لاحظتم دخل البايعون مره اخرى لان هذا الليفل ليفل قوي ليفل البايعون هذا هنا دخلوا بهذا المستوى القوي جدا انظروا هنا وهذا الليفل level, level للمشترين انظروا عملوا rejection قوي جدا هل لاحظتم عملوا rejection قوي جدا سيدخلون البائعين مره اخرى من المحتمل لكن فتحوا بيجاب اوكي لو هبطت ساخذ صفقه شراء السبب في دخول صفقه شراء يا شباب هذا الجاب الذي حدث هنا كما حدث في هذه المنطقه سيرجع السوق ويصحح هذا الجاب الذي حدث هنا اوكي واساسا هو يعني دخل المشترون من هنا وفتح من هذه المنطقه هذه المنطقه بعيده عن منطقه السيلرز ولكن ربما هي تكون قريبه عن هذا الليفل جيد فستكون صفقه شرائيه ان شاء الله سننتظر الشمعة اوكي صعد وصحح اوكي اوكي صحح السعر لا مشكله لا مشكله لا مشكله اوكي اوكي خسرنا صفقه لا مشكله ربحنا اربع صفقات متتاليه وخسرنا صفقه نحن لو لو كنا نتداول في يعني لو كنا يعني 10 دولار كانت ثمانون آه بالمئة يعني آه ثلاثة وثمانون عفوا ثلاثة وثمانون اذا ستكون ثمانية عشر بوينت ثمانون وعشرة سندخل بثمانية 18.80 ثمانون ستكون حوالي اثنان وثلاثون سندخل في اثنان وثلاثون ستكون حوالي اربعة وستون او آه ثلاثة أو, او اثنان وستون سندخل في اثنان وستون عفوا 62 سيكون الربح 120 دولار اذا حولنا مبلغ ال 10 دولار الى مبلغ 120 دولار في اربع صفقات متتاليه جيد كما ترون هنا هذا هو التحليل الذي انا شرحته لكم في الكورس من لم يشاهد الكورس فليذهب ليشاهده مره اخرى ويتعلم من الكورس وان شاء الله سيكون من المتداولين الناجحين الى هنا اترككم في امان الله في فيديو قادم